Κάπως πρόχειρα τώρα μόλις ήρθα σπίτι, στον καναπέ έτσι, πρόχειρα το λέμε, ένα τραγουδάκι για την Πάτρα, special. <ΣΣΣΣ> αν θα πας, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν τη ξεχνά, κι αν δεις τις ομορφιές της, οι γλυκές διπλοπένιες της ο δρόμος στι εξαναφέρει στις Πάτρας τα όμορφα τ στη μπα, στη μπα, στην Πάτρα, στην Πάτρα, στην Πάτρα Ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ δεν τη ξεχνά. Κι αν τις ομορφιές της γλυκές διπλοπαινιές της Για ποιο δρόμος θα σε στις πάτρας τα ομούρφα τα μέρη. και κορίτσια με νάση και καπρίτσια στον κόσμο στεγνούνε φιλιά. Κατάχτες και χωρίτσια, με νάση και καπρίτσια στον κόσμο στεγνούνε φιλιά. Α, α, α, α, α. Το κάρναφαλή ξεκινά το καρναβάλι ξεκινά. Πάτρα, πάτρα με τις ακρογιαλιές σου το ρίο, το ρίο και τις γέφυρε σου που στα ψηλά λόγια κοπένε στα μπαλκόνια. Το βασιλιά καρναβαλό να πιάξουν και στη γιορτή να καψούνε. και κορίτσια, με ναζοι και καπρίτσια στον κόσμο στενούνε φιλιά. Καντάτες και κορίτσια, με ναζια και καπρίτσια στον κόσμο στενούνε φιλιά. Το καρναπάλι πάλι ξεκινά.